سبعة الفول عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة جماعة فيديو جديد وحابب اجرب تجربة جديدة مختلفة شوية وهو نشوف اكتر مكان درايف ترو هيكون بيقدم خدمة سريعة المعتاد على درايف ترو يا جماعة ان هو معمول عشان خاطر يبقى اسرع من ان انت تخش المطعم او تطلب حاجة او تطلب بالعربية بتاعتك فهو متعارف عليه عالميا ان الدرايف ثرو بيبقى اسرع أه اسرع مكان ممكن تطلب منه اكل فاحنا النهارده هنعمل أه تحدي على ابطأ مطعم أه بيقدم وجبات سريعه في الدرايف ثرو اول حاجه هنبتدي بيها هارديز ومعنا ومعنا و... النهارده هارديز ومعانا كيف اف سي ومعانا ماكدونالدز وهنشوف النهارده مين ابطأ واحد ودينا داخلين على هارديز على اول واحد اااه جينا على شباك هارديز مفيش حد، يا عبيد. الو؟ طيب مفيش حد، هيبقى <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أول حاجة بيها يا جماعة هارديز خلينا داخلين على الدرايف ترو وهنشوف وغير كده هنستخدم هنستخدم التايمر عشان نكون منصفين جينا آه. على الشباك هارديز مفيش حد الو <تصفيق> طب ايه مفيش حد <تصفيق> طب نبتدي التايمر ولا نشوف مع ان مفيش عربيات قدامي خالص الطريق كله فاضي لكن الشباك مفيش حد يا هرديرز مفيش حد <تصفيق> خلينا نأخذ لفة كمان ونشوف أكيد ألو جود أفترنون هلا هل يمكن أن أجيب ذا بيج ديلوكس ميلا؟ يا ذا بيج ديلوكس ميلا بليز آه ذا روجل. أوكي، موسم آخر. روجل. و ذا دينك ذا؟ نو، بيبسي بليز، ثانك يو. طب إحنا لفينا تاني، إحنا المفروض عشان إحنا صح. يلا how are you doing today good All good جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا thank you جدا جدا واحنا لسه على الارتر لما <متصفيق> نشوف وفي في المره الاولانيه كان لازم ان انا اعدي الاول هناك على السبيكر عشان خاطر حد يلاحظ ان انا ان في زبون هنا لان لما جيت على طول دارك ما اعدي على السبيكر فمحدش جاب فظهر انه حد جاب كمان اوكي ثانك يو باي باي هارديز دقيقة دقيقة اه 38 ثانية دلوقتي هنقعد نروح مكان تاني ون... ونشوف هنشوف دلوقتي نشوف ماكدونالدز دقيقة اه 38 ثانية شابويا هارديز طيب احنا دخلنا على هارديز خد دقيقة اه 38 ثانية دلوقتي داخلين على برجر كينج يا جماعة هنشوف اه الوقت هيقعد قد ايه دلوقتي هارديز دقيقة اه 38 ثانية Hi, good afternoon. How ah. um, Can I get... Can I get one chicken uh, royal, please? With cheese? Please. one chicken royal with cheese. Burger okay, King? Uh, uh, make it Panda, please. One regular? No, regular one. So, we have the ad. Burger King. Burger King. This is Burger King. That's a flower. على ارديز يا اما لا هنشوف طيب مش معنى ان الدرينك جه يعني معنى كده ان احنا الوقت خلص لا معناته لسه الاوردر بيعد لسه الوقت بيعد مستنيين مورنينج يا بليز I'm waiting yeah Okay, it's okay, take your time. It's okay. Move to next. please move near the front. I'll bring your order here, okay? Okay, so I'll receive it from here. Huh? From here also I'll receive it yeah. or yes, We don't have This here. We Will bring No it? problem, okay. thank you. <laughs> فالبنت قالت لي اقعدوا هنجيبه لغايه عنه تمام هو الاوردر اللي فات راح دقيقه 38 ثانيه ده من ارديز بصراحه اسرع اوردر انا شفته لغايه دلوقتي لما طلبنا من برجر كينج ادي داخلين في الديتين في الديتين ولسه الاوردر مجاش جاش فدينا احنا مستنيين ففي العادي كذا الواحد لما في درايف دول يا جماعه بيبدا قاعد أنتوا بتعملوا إيه؟ يعني في درايف ثرو ببقى قاعد في العربية بسمع حاجة بشوف الدنيا ماشية إزاي الكلام لكن قولوا لنا بقى أنتوا بتعملوا إيه لما تكونوا في الدرايف ثرو وبتاخدوا وقت مثلاً؟ يعني هنا لغاية دلوقتي قاعدين في الدرايف ثرو. الوقت لغاية دلوقتي. دقيقتين وواحد وأربعين ثانية. عشان نبقى صادقين في كلامي تعالى مرة اهو. تمام. نشرب نشرب حاجة لغاية لما يجيبوا لنا الاوردر. برجر كينج. 3 دقايق و34 سنة لغاية دلوقتي. ده ما طب وال عايزين بس نقول ان الحلو اللي في درايف ثرو ان انت تبقى مثلا مستعجل عايز عايز تاكل حاجة سريعة عايز تاكل حاجة بسرعة. لو انت مثلا جعان وبتاع مخلص شغل رايح الشغل حاجه زي كده عايز تجيب حاجه بسرعه تاكلها فالمفروض ان الدرايف ترو معمول عشان خاطر حاجه زي كده يعني. تمام فاحنا رحنا دلوقتي هارديز ورحنا برجر كينج فا هنطلع دلوقتي نطلع دلوقتي, دلوقتي نشوف اه مكدونالدز ماكدونالدز في طريقنا كده وهنشوف ااا اه كي اف سي برضه. المفروض دلوقتي ان احنا رحنا هارديز ورحنا برجر كينج فالمفروض هنطلع دلوقتي على ماكدونالدز وبعد كده نطلع ورا نشوف نشوف كي اف سي وكده فلغايه دلوقتي بصراحه انا شايف ان التجربه حلوه وتجربه لذيذه يعني ان احنا هنشوف مين ابدأ واحد في في المطاعم دي في الدرايفتر وبيقدم خدمه بطيئه هو ده الغرض من الفيديو ان احنا نكتشف آه الدرايف ترو ده واحنا دلوقتي في عايزين نشوف لو في ماكدونالدز عاملين نلف على مكان في ماكدونالدز مش لاقيين يعني لما نلف على مكان في ماكدونالدز لغايه مش مش لاقي بصراحه برجر كينج مش لاقيين طيب ممكن نطلع ونروح مكان تاني عشان البنديمه دي مش ما فيهاش ماكدونالدز نروح مدينه تانية او مكان سريع تاني نشوف ماكدونالدز فيه بس اللي كمان يا جماعه في الموضوع ان ماكدونالدز مش موجوده زي بكثره زي هارديز وزي بورجر كينج في, في البنزينات والكلام ده كله. فهل ده ان ان هارديز وبرجر كينج شغالين اكتر من ماكدونالدز؟ دي تالت بنزيما مثلا اخشها دي كان فيها ماكدونالدز ولا لا وطرح انه ما فيهاش ماكدونالدز دي تالت بنزينه فدينا مكمل ولغايه لما اشوف اعرف مكان اقفش فيه ماكدونالدز طبعا انا على طريق محمد بن زايد المفروض ان ده طريق سريع في وفي كل حته بتلاقي بنزينه. فا في كل مكان هتلاقي فيه بنزينه لازم يكون في حد من محلات الوجبات السريعه زي برجر كينج زي هارديز زي كي اف سي والكلام كله بس لغايه دلوقتي عشان اكون امين انا مش لاقي برجر كينج على الطريق. فانا مكمل لغايه لما الاقي برجر كينج. فيها مكدونالدز في لغاية مش تلاقي بنزينة واحدة فيها مكدونالدز لغاية دلوقتي ده على طريق الشيخ محمد بن زايد يعني. فادينا هنشوف هنخش البنزينة ونشوف دخلينا على الدرايفترو بتاع مكدونالدز Drive through McDonald's Hello McDonald's, I'm back After a long time After a long time sure. Let's see what we're going to eat We don't have Arabic in front of us It's delicious Hello, that's a fish Can you make this definition? Hello, good afternoon yes. Can I get one um, mushroom beef A regular size, please? All right. I'll... Thank you so much Thank you طيب احنا دلوقتي طلبنا الاوردر وهنعمل التايمر من دلوقتي عشان خاطر نبقى ايه ماشيين صح هلو المفروض yeah, yeah. <تصفيق> ان خدمه ماكدونالدز بتبقى سريعه ف بنشوف ادينا ابتدينا اول ما خدوا خدوا الاوردر خدوا فيه تلات شبابيك عند ماكدونالدز اول شباك بتطلب عليه الاوردر اللي هو بتكلم في سبيكر ثاني شباك بتاع من البيمنت بتدفع فلوس وفي شباك هنا قصادنا اهو ده الشباك ده آه اللي بتستلم منه الاوردر بتاعك. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو هاف ا جود داي. طبعا دلوقتي خلاص فايه التايم التايمنج شغال واحنا مستنيين الاوردر ودينا وصلنا عند شباك التسليم. فنشوف بقى ماكدونالدز هيبقى قد ايه. ولغايه احنا من لما التايمر ال ال ال بتاع ماكدونالدز دقيقه 21 ثانيه. عشان بس يبقى في مصداقيه يا جماعه ما بين كل اوردر واوردر طلبنا. ادينا ما خدناش وقت. يلا اه. ثانيه. دونالدز انت عاوز اسرع واحد أه... هارديز لغاية دلوقتي دقيقه 38 ثانيه انا مش نس... هنسى أه. أه. أه. yeah. no, okay. so طيب انا برضه نسمي اوكي ثانيه هنا ثانك يو يا اوكي نقول لغاية دلوقتي برضه انجاز عن برجر كينج دقيقتين و22 ثانية فبالنسبة لي برضو ده إنجاز فعايز زحمة وبتاع والأمور ماشية يعتبر في ضغط في المطعم جوه وفي ضغط في على الدرايف تروق بس برضو إنجاز يعني دلوقتي أنا مش شايف خدمة وحشة بس أنا شايف أسرع حاجة لغاية دلوقتي أنا شفتها هو كان عشان كون امين يعني هارديز ما اعرفش كان الاوردر جايز جوه ولا كان بيعملوا ايه خد دقيقه 38 ثانيه دقيقه ثمانية 38 ثانيه ده كان اسرع حاجه بصراحه يا جماعه انا مستغرب أم أم بصراحه يعني هارديز هل الاوردر كان جايز أه هل أه هم متوقعين الاوردر بتاعي <تصفيق> هل أه يعني مش لاقي حل طب أنت لو صادفت يعني أي حد فيكم يا جماعة اللي بيشوف الفيديو <تصفيق> لو صادفت حاجة زي كده اكتب لي في الكومنت إيه تجربتك مع الدرايف ثرو وإيه حصل معاك قبل كده يعني لو أنت وقفت في drive ثرو في أي موقف أي حاجة حصلت معاك. إحنا دلوقتي داخلين يا جماعة على KFC إف سي برضو إف سي عنده درايف ثرو دلوقتي هنخش على KFC إف سي يا جماعة درايف ثرو لقينا كيف اف سي وعنده درايف ثرو فبالتالي هنخش نشوف الخدمه بتاعت الدرايف ثرو بتاعة كي اف سي عامله ازاي. جينا على ثرو بتاع كي سي وهنخش نطلب اوردر وهنشوف الوقت هياخد قد ايه بس على ما اعتقد ان كيف سي ممكن يكونوا وقت طويل يعني نشوف ها نشوف ها نشوف ها نشوف ها نشوف ها نشوف Hello, good afternoon. Can yeah. I get one نشوف ها نشوف ها نشوف ها نشوف ها نشوف ها نشوف ها نشوف ها نشوف ها نشوف drive-through for KFC. No drive okay okay as i'm here uh, let me try one second because it's my first time to try here so let me recommend me something beef or chicken turn beef we have number one four beef burger okay um, you can try number four sir. beef big cheese okay beef big cheese yeah with barney sauce اوكي يا في كان ادت اي اس بيتس يس يا انا دلوقتي حالينا يا جماعه على شباك ويندي وداخلين ويندي طلبنا ادي اول ما دخلنا طلبنا اوردر وخلونا نشغل التايمر عشان خاطر نبقى منصفين وهنجرب ويندي احنا داخلين على ويندي ادي شباك طلبنا الاوردر ما خدش وقت طويل هلو هاي هاف اي ريدينغ توداي؟ جاس بليز ثانك يو احنا دلوقتي داخلينا دخلنا على وينز طلبنا الاوردر طلبنا الساندويتش لما اشوف هياخد قد ايه احنا اوريدي <guy Sonos> ابتدينا الوقت عند وينز ودلوقتي شغال عشان المصداقيه عشان نبقى عارفين كل واحد خد قد ايه. ناني؟ اوكي ثانك يو اوه دقيقة. اسرع اوردر بصراحة لخير دلوقتي. دقيقة ده غلب ااا آه, غلب هارديز. غلب هارديز لمدة لمدة دقيقة. يعني ويندز خد دقيقة واحدة بس في الاوردر دقيقة واحدة. خلينا نخش نخش نشوف اتضح ان انا لما دخلت دخلت عند ويندز ما دخلتش عند آه ما دخلتش عند كي اف سي فظهر كي اف سي ما عندهمش درايف ثرو فهو الظاهر ان انت ممكن قاعد في العربيه بس ويندز يا جماعه ضربنا من الاوردر ما خدش دقيقه واحده جابك خدوا الاوردر ااا آه آه دفعت الاوردر جهز فبالتالي ده كان اسرع حاجه بالنسبه لي وان ان ان انا آه الاقيه جهز لمده دقيقه يعني غلب ارديز ارديز كان لمده دقيقه 38 ثانيه لكن ويندوز غلبهم في اقل من 83 ثانيه يعني غلبهم في الاوردر خد دقيقه واحده بالظبط منه فمش مش عارف دي سرعه رهيبه بصراحه لغايه دلوقتي انا مبهور بالسرعه دي بامانه وخلينا نشوف كي اف سي هنطلب منه ايه طب هو خدمه كي اف سي هضطر اخش جوه واطلب الاوردر من جوه هيجيبوها على السياره زي كأنه برضو كأنه درايف دو. فخليني فخلينا نخش جوه ونطلب الاوردر ونشوف هياخد قد ايه لغاية لما يحضروا والتايمر شغال تمام الكي اف سي ما عندوش المشكله ما عندوش درايف ثرو بس انا عملت ايه دخلت المطعم وطلبت الاوردر قال لك هنجيب لك العربيه فكانه درايف ثرو بس هم ما عندهمش حقيقي درايف ثرو بس كده تخش تطلب المطعم وهم هيجيبوا لك الاوردر لغايه عندك في العربيه فاحنا لغايه دلوقتي طلبنا اوردر ساندويتش ودفعنا اوريدي تمام والتايمر هو شغال في عربية كأنه زي برو بروفزر مستنيين الاوردر يجي yeah. هلا يا كي كيف سي هلا يا كي كيف سي ويغلب هارديز هلا كي كيف سي ويغلب هارديز هوبا وادي وادي اف سي يو سو Thank you. دقيقة 24 ثانية. بصراحة أنا مش عارف أقول إيه. <تصفيق> النهاردة الروايات كلها يا جماعة سريعة ما عدا واحد بس هو اللي كان في الموضوع كله واخد وقت لمدة أربع دقايق 24 ثانية. فهو كان ماكدونالدز. فايه ماكدونالدز أنت في دبي. <تصفيق> فبصراحة آه شابوه لكل الناس اذا آه كان هارديز او ماكدونالدز او برجر كينج آه او آه كي اف سي بصراحه الاوردرات النهارده كانت حلوه وسريعه جدا وكانت آه الخدمه ممتازه لدرجه ان انت ما الوقت خلص بسرعه يعني تصوير الفيديو كمان ما خدش وقت طويل فبالتالي بصراحه دي كانت خبره حلوه واكسبيرينس كويسه واكتبوا في الكومنت وقولوا لنا ايه رايكم في الفيديو وانت لو مش مشترك في القناه فعل زر الجرس واشترك في القناه وساعدنا ان الواحد يحس انه تعبه ما على الفاضي وشكرا لكم مره ثانيه يا جماعه وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد في حاجه جديده وما تنساش تكتبوا في الكومنت ايه رايكم في الفيديو ولو انت حصل معاك نفس الاكسبيرينس او حصل معاك نفس الموقف يا ريت تكتب لنا في الكومنت تحت عشان خاطر نقدر نعمل تجارب اكتر ونستفاد اكتر و سلام